Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля а наша Леся все готує Поки пасочки спечуться Наварю всім каші Треба води Дежу взяти воду Ой Хоч крапельку Мені дощик кашу варить. Іди, йди, дощику, зварим тобі борщику. Це не дощик, це ціла злива. Ні, гроза, грозище. Он який гриб і блискавка. Та хіба що злива? Це ж просто мрячка, мжичка. От коли я був малий, тоді зливи були. А калюжі, які були. Не калюжі. Океани. І О -о -о -о! після кожного, кожного дощу була веселка. З такими яскравими кольорами. Тепер таких і в моніторах не побачиш. Тату, такі кольори? Ну, майже. Червоний, <как> <как> <как> <как> <как> оранжевий, помаранчевий. Оранжевий, помаранчевий Андрійку, Лесю, не сваріться Помаранчевий і оранжевий – це ж те саме А можна ще сказати – жовто-гарячий А далі – жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий Тату, іди до нас на ганок, тут веселку показують Нема коли, я снасті збираю Після дощу риба знаєш як клює? Ура! Ура! У наступній серії питаний йдуть рибалити!